Миколаївський школяр Владислав Альховіков збирає жолуді в одному з міських скверів. Хлопець, говорить, побачив оголошення про потребу зоопарку в плодах для тварин. «Я вирішив зібрати жолуді та відвезти їх до зоопарку. Я десь читав, що жолуді – це лакомство для тварин, тому вирішив зібрати, подумав, це добра ідея». Протягом 40 хвилин у сквері Миколаївській Владислав Альховіков зібрав 10-літрове відро та пакет жолудів. У цьому сквері багато жолодів, тому всі охочі можуть зібрати їх та відвезти до зоопарку». До зоопарку жолуді привезла жителька Миколаєва Галина. Оголошення про збір побачила також в інтернеті. «Я просто працюю на заводі, у нас там багато жолодів. Бачила оголошення і зібрала. Щоправда, не пам'ятаю, для яких саме тварин». У природі жолуді їдять майже всі копитні та хоботні тварини, аби набратися підшкірного жиру. А для мешканців зоопарку плоди дуба – це ласощі. «Крім того, етанізамінівкрім того, це незаміне джерело при шлунково-кишкових розладах. Тварини їдять добре ці жолоді, не треба жодних ліків. Вони наїлись жолодів і все нормалізувалось. Тому жолоді в необмеженій кількості потрібні тваринам, і ми рятуємось ними протягом всієї зими. Використовують жолоді і як приманку для тварин. «Потрібно, наприклад, на гірці перераховувати винторогих козлів. Скільки їх там, вони там за камінням поховались. Ми насипали жолодів, вони як горох з гірки посипались і швиденько їдять ці жолоді. Ми їх порахували, оглянули їх і побачили, в якому стані тварини. Це дуже зручно». Жолоді можна приносити в робочі часи зоопарку та залишати біля каси. Самим відвідувачам годувати тварин заборонено. Журналістам Суспільного показали, як годують плодами дуба деяких мешканців зоосаду. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.